Вітаю всіх Вітаю світочів в просторі єдиного серця. Сядь рівно, вирівняй спину, склади руки в намасти в позицію молитви біля серця, яка дає можливість з'єднати своїй півкулі минуле майбутнє. Чоловіче, жіноче, хороше, погане, добро, зло, усе, що розділене, і зараз існує лише повітря між твоїми долонями. І тільки в цьому просторі, в цьому місті реальність, повітря між твоїми долонями. І момент тут і зараз — це реальність. Глибокий вдох і видих Не відкриваючи зовнішні очі по максимуму, залишаючись в тиші свого внутрішнього взору, слідуй за голосом душі і центруй себе в своєму серці, дихай глибоко, звук за звуком, крок за кроком. Рухайся в центр всесвіту. Глибокий вдох. І з видохом звук. Видихаємо усі тривоги, усі печалі. Відпускаємо усі ілюзії. І з наступним вдохом через своє тім'я, через маківку голови вдихаємо золотий потік зі словами «Я світло вдох», проходимо серце. Я щасливого живого життя, миру творець. І видих, видихаємо через своє коріння, через свій хребет-купчик, слова «Я Є». І ще раз зробимо разом. Вдох. Я світло. Щасливого живого життя, миротворець, я її, видох. Активуємо матрицю миротворця, миротворіння, світоча, що з'єднує небо і землю в усіх обставинах. Де б ми не були, ми проливаємо крізь себе і свою систему чистоту, потоку знань, свідомості, що все із нас, і ми творимо все. Дихай і проливай через свою систему в простір землі стовпи світлі. На кожному вдосі думки стають чисті, світлі, ясні, серце наповнюється золотом, істини, любові. Співчуття до всього, що є не любов. І кожен твій видих зцілює і структурує усе, що є не любов, в твоїй підсвідомості, в твоєму тілі, в твоєму роду, у всій землі. З кожним видихом через алмаз душі і серця проливається Промінь любові, істини, якою є ти, Твоєї унікальності, світи. Дихай. Дихай. Будь в присутності. Дихай потоком світла. Наповнюй себе свою свідомість енергією своєї зверхсвідомості. Пробуджуйся, пригадуй хто ти. Накривай крилами ангелів, архангелів, небесних покровителів, Світителів-родів, хранителів-кураторів, Свою родину, свою країну, Весь рід на рід природу, Усю людську породу, Виходь із контрактів, Які обіцяли Задовільнити усі твої хочу будь-якою ціною, усі твої як краще за інших, усі твої гнівливі і заздрісні, цілі обнуляються, архівуються, стилюються і вмикаються. Світлі, добрі, чисті, ясні, істинні, живі, алгоритми, сценарії, відкриваються шляхи, удача, фортуна, це твоя істина і правда. Бо ти миру Творець. Єдиний у нас Отець і єдина мати. Відчувай цю єдність. Проявляй цю єдність в своєму серці. Обіймай усе, що плаче, усе, що безсила, усе, що вважає себе тираном, Розкрий свої крила, свої руки. Піди на зустріч усьому, що демонструє себе злом. Роби крок. Обіймай цю пітьму. Кажи їй, не бійся мене. Іди сюди, я тебе обійму. Обіймай в своєму серці усе, що твоя надсвідомість показує, як пітьму. Весь морок Дихай потоком золота, розчиняй, собі нічого не залишай. Енергія Матері Всесвіту, безумовна любов, стілить усе, усе знесе, усе приймає, усе обіймає. Глибокий вдох. Глибокий видох. Залишайся наодинці з собою, мантрою, єдності, цілісності. Реальності і свого внутрішнього голосу, послухай себе, дихай, наповнюйся, стілюй. І виходь на клич свого голосу душі в найщасливіший коридор своєї долі. Зафіксуй саме це в своїй свідомості зараз. Продивись той реальний сценарій, який хоче привнести на землю твоя душа. Дихе щастя. Живи Його. Пригадай, звідки ти? Яке твої коріння? Хто тебе виростив? Віддає через свої спогади Їм вдячність і Пригадай, хто тебе навчав, хто вкладав в тебе знання, хто передав світло свого серця, хто є тим, хто навчив любити і віддай через їм свою шайну і поваги. Озирнись, хто твої рідні, близькі, хто твоя сім'я. Де твої сім «Я»? Пригадай своїх друзів, своїх колег, своїх сестер і братів. Пригадай, чого ти хотіла, чого ти хотів. Заплануй це, до чого будеш рухатись з сьогоднішнього дня. і рухайся. Все буде добре, бо ми живі, справжні і творчі. Меру творці, творці миру. Так є і так буде.